Performant fabulos pentru CSM Bucure sublinie echipa primriei capitalei s-a calificat la turneul F4 al Ligii Campionilor. Campioana în titrea României la handbal feminin, CSM Bucure sublinie s-a calificat Duminic. În deplasare, la turneul final foral al Ligii Campionilor, după ce a eliminat formația francez Metz Handball în faza sferturilor. Succesul CSM Bucure sub este al treilea consecutiv. Celelalte trei echipe calificate la turneul F4 de la Budapesta sunt Ghior, Vardar dar subliniere Iroslovdon. Meci slab făcut duminic, în returul sferturilor, de ce să me bucure subliniere care a fost învins cu scorul de 27 la 20. 14 la 9, dar în turac sub linieră tigat cu 34 la 21, 19 la 13, astfel ce se calific la turneul final for, cu 54 la 48 la general. pentru CSM au marcat Nagom goluri Gulven 7, Niombla 2, Mehmedovic 1, Kurtovic 1, Trafjordi 1, iar de la Met s-au remarcat Repto 7, liniere Ismips 6. Rezultatele din celelalte trei partii de returale sferturilor sunt, Rostov Don Fetece Budapest 32 la 22, 20 la 12, H.C. Vardar Fecemit Gillan 32 la 25, 17 la 12, Gior 30 la 28, 15 la 15. În Rostov Donac a câștigat cu scorul de 31 la 29, 16 la 15, Ghior s-a impus cu 26 la 20, 12 la 9, iar H.C. Vardar cu 24 la 23, 13 la 16. Bucureti s-a calificat în sferturile de finale de pe locul 3 în grupa principalii, după următoarele rezultate, 28 la 22 subliniere I-24 la 28 cu Ghior, 31 la 26 subliniere I-29 la 24 cu Fecemit Gilland subliniere I-22 la 22 cu Rostovdon. Don. Turneul final, va avea loc la Budapesta, în 12 sub i 13 mai. Obiectivul campioanei României în actuala stagiune a fost calificarea la turneul final, al Ligii Campionilor, la care a mai participat de două ori consecutiv. 2016, CSM Bucure sub linieră a cucerit trofeul, iar anul trecut a încheiat cu medalile de bronz. Decintoarea cintoarea ligii campionilor este campioana Ungariei, Ghioreto, conform Newsro.